ال2022 ضبت الشنطة وفلت من دون رجعة، وال2023 وصلت وشرفت لعنا، سنة بتروح وسنة بتجي، وأنت وين؟ هل الدنيا عم تتحكم بحياتك أو بعدك قادر تتحكم فيها؟ عم بتحقق حلمك أو لأ؟ تخرجت ولقيت شغل؟ مبسوط بحياتك؟ بعض الطموح موجود فيك؟ راضي عن حالك؟ فخور باللي وصلت له؟ اكتشفت اللي بدك إياه؟ عارف حالك لوين رايح قادر تتحكم بحياتك وتعيشها صح أو لا إذا عم بتجاوب حالك بلا معناته في غلط لازم يتصلح وإنت بحاجة للتغيير خد قرار وتغير بلش هلأ وتحكم بحياتك